nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak az első rész az egy díjmentes tudatosságfejlesztés, a második pedig kócsképzés coach kócsokat képzünk, az azt jelenti hogy ember és életjobbító tulajdonságokat átadó embereket képzünk tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára hiszen magától nem működnek a dolgok csak tőled ezáltal nálunk is tegeződés folyik hogyan alakul számatokra a jelenlegi világ? mennyire élvezitek a jelenlegi életeteket? miért? ha itt vagy akkor élvezd, <gül> hát, ugye az a lényeg hogy akik itt, itt vannak azok élvezik, a többiek meg rájöjjenek arra hogy a, a világ az, az nem egészen olyan mint aminek ők valójában látják de ugye azért olyan a világ mint aminek valóban látják mert igazából a jó emberek nem tesznek azért semmit alapvetően hogy a világ az jó irányba haladjon és ez úgy működik hogyha a jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz uralkodik a Földön és ezt most élik az emberek és erre a legjobb lehetőség hogy a rossz uralkodjon a Földön ha megnézed az hogy az embereknek el kell juttatni azt a megélhetést hogy elégedett legyenek a megélhetésükkel és amikor az ember a megélhetésével elégedett teljes egészében, már pedig ugye a nyugati társadalmakban az emberek a megélhetésükkel zömében elégedettek voltak, most már évtizedek óta, az azt jelenti, hogy minél elégedettebbek az emberek, annál inkább nem akarnak jobbat. Jobbat. És nem akarnak változtatni. És akkor ez a minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve, ez eljutatja az embereket oda, hogy nem lépnek tovább, min kellene tovább lépni? az anyagiakon, tehát az anyagiakon kellene tovább lépni, tehát az anyagiak halmozása az akármilyen hihetetlen, azért nem élet cél, mert nem ezért születtünk, senki nem azért született, hogy az legyen az élet célja, hogy az anyagiakat halmozza. Sőt, még a leggazdagabb emberek a Földön és azoknak a gyerekeik sem azért születtek, hogy az anyagiakat halmozzák. És akkor az életük arról szóljon, hogy az anyagiakat halmozzák és egyre több és több anyagi javuk legyen. Nem ezért születtek ők sem, egy ember sem a bolygón azért született hogy az anyagi javait egész élete során halmozza és egyre több és több legyen, bár a legtöbb ember azt gondolja hogy ő azért született, ugyanis ez úgy működik hogy egy bizonyos idő után hogyha a szükségleteiden túl vannak az anyagiak és ez ugye rengeteg embernél előfordult szinten hogy a szükségletein túl jutottak az anyagiak akkor onnantól kezdve az anyagiak semmilyen pozitív érzést nem okoznak tehát ami azt jelenti hogy mondhatjuk azt hogy nem boldogít tehát az azt jelenti hogy akkor boldogít az anyagiak hogyha nagyon rossz anyagi helyzetben vagy és akkor elkezd javulni az anyagi helyzeted akkor jobban fogod tőle érezni magadat érted? és addig tudja ezt az érzést kelteni az anyagiak amíg a szükségleteit határait el nem éred tehát a szükségletek az nem az amire az emberek azt gondolják, hogy a szükségleteiken túl még ez is kell, meg az is kell, meg az is kell, mert kell, mit tudom én, kacsalában forgó palota, kell minél drágább autó, minél drágább ruha, minél drágább ez, minél drágább az, az nem szükséglet. Mint ahogy régen mondták annak idején, még a szocializmusban, mikor valakinek mondjuk trabantja volt és akkor oda jött mondjuk egy 15-ös ladás és akkor mondta hogy én ugyan oda elmegyek a trabantommal mint az 15-ös ladával, érted? tehát ami azt jelenti hogy a mondjuk a trabant az szükséglet volt az 15-ös lada az már nem szükséglet volt, jó? tehát az már túl volt a szükségletem, tehát az egyik került annak idején 45 ezer forintba a másik megkerült 98 ezer forintba de akkor ugye hozzá tenném hogy olyan 1000 valahány száz forintot keresett az átlag kereső tehát akkor ki lehetett számolni hogy hány hónap alatt tudott mondjuk egy trabantot vagy mondjuk egy 1005-ös ladát ugye megvenni, na szóval a lényeg az hogy a szükséglet az ami nem az igény. Tehát nem az igény. Az igény attól függ, hogy az ember milyen gyerekkort élt meg. Kétféle igény szokott lenni: igény kialakulás szokott lenni, hogyha az ember gyerekkorban nem kapott meg semmit, vagy gyerekkorban megadtak neki mindent. Jó, ez a kétféle igény van, az azt jelenti, hogy hogy mind a kettő elő tudja idézni azt, hogy felnőttként az ember az túlságos nagy igényű lesz. Ugye ezt azt úgy hívják, a szükségleten felüli anyagi javak érvényesítése az azt jelenti, hogy nagy igényű. Mit jelent az, hogy a szükségleten felüli javak anyagi igénye, tehát, illetve felhalmozása? az azt jelenti hogy hogy azért kell hogy több legyen hogy nagyobb hatalma legyen vagy nagyobb hatalmat lássanak az emberek vagy azért kell mert mert azzal ő ki, ha én nem, érted? vagy azért mert a szomszédnak van akkor neki is kell vagy ennek van vagy annak van akkor neki is kell, érted? Tehát az azt jelenti, hogy az emberek jó része, aki az anyagi javakon felül, illetve a szükségletein felül anyagi javakat halmoz föl, az azért, hogy felül emelkedjen látszatra a többiekkel. Csak nem anyagiakban kellene felül emelkedni a többiekben, hanem észben. Világos ez? Tehát nem jobb anyagi helyzetben kell lenni mint az átlag hanem több eszednek kell hogy legyen mint az átlagnak van, ez úgy nem tudom mennyire világos tehát sokkal fontosabb hogy észben átlag felett legyél mint az hogy anyagiakban átlag felett legyél tehát lehetsz úgy anyagiakban átlag felett, érted? hogy látszatra nem vagy átlag felett. Tehát látszatra. Miért? Mert nem akarsz átlag felett lenni át látszatban, mert, mert ö, neked nem az a fontos, hogy, hogy abból a szempontból lóg, lóg ki az emberek közül, hogy neked több az anyagi javad hogy neked drágább az autó, drágább a háza, drágább a telefonod, stb. stb. stb. érted? drágább utazásokra mész, nem ebből a szempontból kellene kilógni, érted? mert én azt látom hogy azok akik így gondolkodnak azok javarészt a következőképpen működnek, úgy működnek hogy fogják és eljutnak egyszer arra a szintre mert ugye a legtöbb így működő ember az olyan tevékenységet folytat, hogy amikor megöregszik akkor már nem tudja azt a tevékenységet folytatni érted? és ezáltal ugye visszaesik a jövedelmi viszonya tehát kevesebb jövedelem érkezik be havonta és ezáltal mondjuk ha volt tartalék akkor szépen a tartalékot fel kell élnie most ez milyen tartalék volt? ebből a szempontból mindegy tehát ami annyit jelent hogy fogja és és ugye már nem tudja azt végezni mert már esetleg a fizikai adottságai már nem úgy vannak mint régen vagy a szellemi azottságai nem úgy vannak régen, és mondok példát, mit tudom én ha valaki mondjuk sportoló nem tud életem végéig versenysportból élni ha csak nem ő az edző, érted? de akkor se, hát most képzeld, de már valaki bottal menne az edzőpályára és úgy edzeni a a, a a fiatalságot, érted? ilyet azért nem látsz, tehát nincs ilyen érted? tehát ami azt jelenti hogy hogy edzőként sem tud az ember vitamin 80 akárhány évesen vagy 90 akárhány évesen edzősködni érted? tehát ma egy olyan világban élünk ahol ugye mondhatjuk azt hogy ketté szakadt a világ, vannak azok az emberek akik gazdagok és a gazdagságot azt nem abból mérjük hogy mennyi a vagyona, hanem a gazdagságot abból a szempontból nézzük jó, most a mi esetünkben, tehát mi a mi esetünkben, hogy én erről beszélek <gül> ebben az esetben, abból a szempontból nézzük, hogy ha valaki bármilyen szempontból képesség és szenved el mondjuk fizikai vagy szellemi okból, akkor a bevételei azok ne csökkenjenek, hanem attól legalább ugyanannyi legyen, vagy növekedjen. Nem tudom, ez mennyire világos. Tehát éppen most volt elszámolás. Erről még így nyíltva nem beszéltem. Ugye mikor tegnap? estére volt elszámolás vagy éjszakára ugye mert minden hónapban van egy elszámolási hónap az lezáródik hó utolsó nap hó utolsó napján és ha megnézitek ugye most másodika van ezért ugye három napon belül készülnek az elszámolások milyen elszámolás? az jutalékelszámolás, a jutalékelszámolás azt jelenti hogy ki mennyire aktivizálta magát a szervezésben és a vezetésben természetesen annak alapján elszámolódik egy jutalék, mit jelent a szervezés? akik tanulók azoknak lehetőségük van a szervezésre és az azt jelenti hogy szervezhetnek kiket? tanulókat, tehát tanulókat szervezhetnek és ha már több tanulót szervezett mondhatjuk azt hogy úgy, mondjuk egy tucatot legalább, hát akkor azok között már olyanok is lesznek, akik, akiket vezetni is kell és hát ugye akkor elkezdi az ember tanítani az, embereket, az embereknek azt amit már tud, átadni azokat a tapasztalatokat és akkor az azt jelenti, hogy tud részesedni másnak a csoportjában lévőknek a teljesítményéből. És az azt jelenti, hogy nem csak a szervezésért kap jutalékot, hanem a csoport után is kap jutalékot. Tehát hogy a saját csoportjában lévő szervezők, tehát tanuló szervezők teljesítményéből is tud részesedni. És akkor, mit tudom én, én látok olyan példákat, hogy valaki mondjuk, Mit tudom én megbetegedett, érted? de a jutaléka az nem kevesebb lett mint az előző hónapban hanem több ha te például neked egy állásod van és te megbetegszel és emész táplás, táp, táp pénzre akkor nem, kevesebb, nem több lesz a jövedelmed hanem kevesebb, világos ez? tehát ugye az a valós gazdagság, amikor bármi történik veled, a jövedelmed az nem csökkent érted? hanem nő vagy mondok példát, mondjuk valaki meghal, ne adj Isten és marad neki egy örököse, vagy akár több, mindegy most gondold végig az örökös az általában úgy működik hogy beülhet a te állásodba? vagy az örökös aki nem csinálta a te vállalkozásodat az fogja és tovább tudja vinni a te vállalkozásodat? nem jellemző? jó az egyáltalán nem jellemző hogy hogy egy alkalmazott az be tud ülni az apjának vagy az anyjának a helyére Hát az meg, hogyha valaki, az apja vagy anyja vállalkozó volt és meghal és elkezdje tudni csinálni úgy az apjának vagy az anyjának a vállalkozását, hogy az sikeresen jól működjön, úgy, hogy nem vett benne részt, de arra is azért befizetnénk. Oké? Okay? Na most gondold végig, a, gazdaság, a gazdagság azt jelenti, hogy, hogy akkor is, működik az a vállalkozás, mert az alkalmazotti létet hagyjuk a csodába, mert ott olyan nincs hogy beülsz valakinek a ébe, de egy vállalkozásban beülhetsz mint örökös és, és ugyanúgy tudod élvezni annak a vállalkozásnak a hasznát, érted? jövedelmét mondjuk na azért ezt csak a gazdagok tudják. De csak akkor, hogyha bevitték a saját hozzátartozójukat abba a vállalkozási formába, vagy formákba, amit űztek. Most mondok példát, jó, hogy értsétek? Nem tudom, tudjátok-e, hogy Görögországban volt régen egy nagyon gazdag család. Ezt úgy hívták, hogy szisz. Így van az onaszisz család az a görögök közül a leggazdagabb család volt és nem tudom tudod-e hogy most hol tart az onaszisz család az örökösök széthorták a vagyont és gyakorlatilag már sehol nincs az a vagyon ami volt érted? miért? mert valószínűleg nem vitte be az örököseit az onaszisz üzleteiben. Érted? Tehát az onaszisz a saját üzleteiben nem vitte be. És ha az örökösök nincsenek bevive egy üzleti tevékenységbe, akkor az úgy működik, hogy széthordják, elherdálják a vagyont. Tehát szó szerint még akkor a vagyont is, ami arra azt mondták, hogy a onasszisz vagyon az mesés nagyságú volt tehát a világ egyik legnagyobb vagyona volt és az örökösek felélték elherdálták ezt a hatalmas vagyont, érted? na most ugye akkor nézzük tovább van egy olyan lehetőség a világban amit én élvezek 32 éve. Olyan lehetőség, hogy az ember megtanul valamit, átadja a tudását, azt, amit megtanult, és akkor mások is tudják csinálni, nem feltétlenül örökösök, bárki más. Tudja csinálni azt, amit ő csinálta majd utána hozzásegíti az ember azokat az embereket, akik már tudják közvetlenül csinálni azt a tevékenységet, amit ő végzett, megtanítja őket arra, hogy ők is át tudják adni a tudásukat. Tehát ez úgy hívják, hogy önzetlenség. Érted? Tehát az önző emberek azt csinálják, hogy ide nekem minden tudást, majd ezt adom tovább, érted? és csak én akarok boldogulni, a többiek nem, ne boldoguljanak, ez az önző ember az önzetlen ember pedig azt csinálja hogy amit tud átadja másoknak és ha erre van egy kialakított rendszer egyébként a franchise az valamilyen szinten így működik, mint legismertebb ilyen rendszer, érted? csak a franchise-nak egyetlen egy problémája van, hogy egy franchise-jogot megvásárolni az baromi sokba kerül, érted? tehát az még dollárba is általában milliók egy franchise-jog megvásárlása oké? tehát az azt jelenti hogy már annyi pénznek kell rendelkezni annál az illetőnél hogy megvegyen egy franchise-jogot és ha megvesz egy franchise-jogot, akkor gyakorlatilag a franchise előírásait követve, és csinálva azt, amit a franchise-ban elő van írva, akkor gyakorlatilag garantált a siker. Érted? Tehát garantált a siker. De ehhez mondom, hát ha mondjuk egy millió dollár kell, a szám is forintba, az mondjuk 400, durván több, mint 400 millió forint. Érted? Tehát ahhoz lenni kell mondjuk egy 400 millió forintodnak, hogy ezt meg tud csinálni. Érted? Na most, hol van még olyan lehetőség, ahol garantált a siker? Ugye, ez, olyan tevékenységek vannak a világban, ahol ezt meg lehet csinálni. De akkor nézzük meg. Nyilvánvaló, hogy kell olyan hogy az a cég mióta létezik, mert egy új cég honnan tudod hogy 10 év múlva is fog létezni? de egy olyan cég amelyik mondjuk működik már 30 éve vagy 25 az valószínű hogy fog működni a következő 5-10 évben is minimum ha nem tovább, világos ez? akkor meg kell nézni hogy a tulajdonos tehát eleve ott kezdődik hogy hány tulajdonos van ha sokat tulajdonos, nagyon nem jó oké? Okay? és mondok példát, én ismerek ilyen üzletet ahol volt kettő tulajdonos kettő, a kettő az egy jó szám, az egy a legjobb, de a kettő a, az is egy jó szám a három az a legrosszabb szám a tulajdonosi viszonyokban de a kettő az jó, mert mind a kettő egyenlő részesedésben volt tulajdonos, igen ám de kiöregettek és ott már a két tulajdonos az azt jelenti hogy négy lett belőle mi mind a két családban volt két gyerek és úgy örökölték a, ugye a tulajdonosi részt hogy már négy, a négy az jobb mint a három de akkor is négy és ugye mindig kérdés az hogy most férfiak vették-e át a a jogot, vagy nők vették át a tulajdoni jogot? mert ha nők vették át a tulajdoni jogot akkor nagy gond nincsen mert a férfiak azok általában nem kezdenek el furkálódni a másik családdal szembe de ha a férfi vette át a tulajdoni jogot és neki van egy felesége akkor annak jó eséllyel már történik olyan hogy elkezd furkálódni hogy a másikat kicsinálják a másik családot, mivel az nem hozzátartozó és ez bizony így van, mert a nőknek nem versenytárs egy partner, egy másik fél, hanem vetétárs, a vetétárs, avva nem versenyezünk, hanem kicsináljuk, oké? Okay? a férfiaknak egy másik partner az versenytárs, és ez nem most leértékelése a nőknek, ez sajnos így van és ez mindenütt így volt bármikor ezért nem jönnek ki a menyek az anyossal de a, a vejek azok kijönnek az anyossal is meg az apossal is, nyilván vannak kivételek de általában általában, de általában ez úgy működik hogy a menyek főleg hogyha közel laknak egymáshoz netántán együtt, kívancsukva, vagy, a menyek jó kijönnek, vagy nagyon ritka, hogy jó kijönnek az anyósukkal. De ha a vejnek kell kijönni az anyossal vagy az apossal, az simán kijön. Érted? Miért? Mert a nőnek a másik nő az vetétás. Nem a férfi, a másik nő a férfinak egy másik férfi az versenytárs, egy másik nő az nem versenytárs és nem is vetétárs, ez nagyon érdekes tehát egy férfinak egy másik nő egy idegen nő az nem vetétás, és nem is versenytárs tehát a férfiak azok nem nőkkel akarnak versenyezni hanem férfiakkal akarnak versenyezni, világos ez? tehát ezért semmiért nem kell számítani egy férfitől hogy majd azt a nőt kicsinálja akihez semmi köze, érted? de egy másik nő, mert ha nem gondolsz arra, hogy egy vadidegen nőről van szó, hogy az és egy üzletben két nő, érted? és egyébként idegenek, mert mondjuk két sógó nő, hát az bizony idegen egymásnak érted? akkor ott bizony számítani rá, lehet rá az esetek túlnyomó többségében hogy, hogy ha van is egy mondás az üzlet az nem barátság van. és ők nem fognak haverkodni, márpedig ha két nő nem haverkodik egymással, ott azért nagy gond lesz előbb utóbb, világos ez? na most gondoljátok végig ilyen feltételekkel elkezdenek osztódni üzletek, mint például az az üzlet is amiről az imént említettem ahol a két barát hozott létre egy üzletet majd az a két barát ugye osztódott, kiöregedett és most már négy személy a tulajdonos tehát négy személy és azoknak van férjeik, feleségeik, gondold végig? azóta én azt tapasztaltam, hogy tízszer annyi változás történt ö, fele vagy negyed idő alatt, negyed idő alatt, mint előtte négyszer annyi idő alatt, érted? és például azt is megcsinálták, hogy fogták és ö, lefejezték a hálózatot az azt jelenti hogy egy csomó nagyon magas szintű embert kirúgtak így valapátra tették őket, így van és előtte ilyet soha nem csináltak a két barát oké? tehát ezért mondom hogy nézni kell azt is hogy kik a tulajdonosok minél több a tulajdonos annál rosszabb, érted? és akkor ugye mivel ugye hogy néz ki? ez egy franchise-nál, franchise-nál úgy néz ki, hogy van egy tulajdonos, érted? és az az egy tulajdonos eladja a franchise-jogot és ott le van írva minden, hogy mit, hogy kell csinálni és az ember csinálja, akkor csinálhatja, ha nem csinálhatja, akkor megfenyegetik, hogy ha még egyszer nem csinálod, kirúgunk, hiába megfizetted a díjat, oké? Okay? tehát ezek a dolgok, ha jobban megnézi az ember és akkor van egy olyan lehetőség, ami nem franchise, de mégis olyan lehetőség ahol az emberrel mondjuk ha nehogy Isten valami történik akkor sem csökken a jövedelem, érted? ami azt jelenti hogy lehet hogy nem nő olyan mértékben mint előtte, de Mondjuk nem is csökkent, vagy kisebb mértékben nő. És akkor én ugye üzleti tevékenységekkel foglalkozom, üzletekkel, üzlettel, de általában csak mindig egyel foglalkoztam. Üzletekkel foglalkozok, 87 óta az hány éve? 35, 35 éve. Tehát nem ma kezdtem üzleti tevékenységekkel foglalkozni nyolc év kellett hozzá hogy azt mondjam, nem, kilenc év, nagyon érdekes kilenc év kellett hozzá mert 94-ben mondtam azt hogy most már tudom hogy miért van az hogy, ja nem azt mondtam hogy soha többet nem leszek alkalmazott, tehát 94-ben mondtam azt hogy soha többet nem leszek alkalmazott, tehát 94-ig én voltam alkalmazott de 94-től azt mondtam hogy soha többet, oké? Okay? tehát 9 év kellett hozzá és Elég hamar, már a 89 környékén azt mondtam, hogy most már tudom, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik nem ér rá pénzt keresni. Mert nem fizikai munkával kell pénzt keresni, hanem ezzel itt belül, a fejedben lévő dolgokkal. És ugye a valakinek netán tán nincs elég a fejében, akkor tanuljon és akkor lesz, érted? ilyen egyszerű, mert senki nem úgy kezdi az üzleti életet hogy tele van a feje tudással de úgy nem lehet egy üzleti életet csinálni hogy az ember nem képezi magát oké? Okay? hanem azt mondja mint sok vállalkozó belebukott már hogy azt mondja hogy ó oh, hát én a szakmámban kiváló vagyok és akkor csinálok egy vállalkozást és azoknak a kb. 70%-a tönkre megy, elég hamar mert ahhoz hogy az ember egy vállalkozást csináljon nem elég hogy jó vagy a szakmádban Már nem tudod miben kell még jól, jónak lenni? a tanulási akaratodban, a tanulási érdeklődésedben, érted? tehát ugye mondtam hogy 87 óta foglalkozok vállalkozás tehát azóta van saját vállalkozás, tehát üzletekkel de mondom mindig csak egy dologgal foglalkoztam, soha nem foglalkoztam egyszerre kettővel csak esetleg nagyon rövid ideig hogy kipróbáljam azt hogy lehet-e jól csinálni valamit egyszerre kettőt és kiderült hogy nem ezt mondjuk lehet hogy kipróbáltam kétszer életemben vagy háromszor is talán háromszor talán nem is és rájöttem mindig hogy ó hát nem lehet egyszerre több dologgal foglalkozni, csak egyel és, és lényeg az, hogy ugye azt mondtam az imént, hogy 35 éve foglalkozok üzlettel, és ez alatt nagyon sok minden kiderült. És az is kiderült, hogy milyen üzlettel érdemes foglalkozni. Most gondoljátok végig, mióta ugye az ismerőseim tudják, hogy én üzleti, tehát üzletember vagyok, nem csak az vagyok, de ugye az vagyok régebben üzletember, ezért nagyon sokféle üzlettel engem megtaláltak már az emberek, rengetegféle üzlettel, és akkor az a képességem is gyönyörűen kifejlődött, hogy mondjuk fél órán belül megmondom bármilyen üzletre, hogy azzal érdemes-e foglalkozni vagy nem, jó? tehát mondjuk fél órán belül és, és lényeg az, hogy elég, ezáltal elég sok mindennel ismerkedtem életem során, de most gondoljátok végig hogy hogy mégis rájöttem arra hogy az embernek átlagemberként igazából egy típusú lehetősége van hát több lehetősége van, te lehetsz alkalmazott lehetsz vállalkozó, hagyományos értelme vállalkozó ideértve a cég tulajdonost is természetesen, Lehet befektető is, és lehetnek befektetésből jövedelmeid, ahhoz viszont ugye be kell tudni fektetni természetesen, meg hát ugye a befektetők jó része is bukik, például a tőzsdén minden ötödik ember nyer csak, és ugye ötből négy bukik, és az nem azt jelenti hogy ugyanazok nyernek mindig és ugyanazok veszítenek mindig <gül> tehát még azok is veszítenek akik, akik hajlamosak arra hogy nyerjenek a tőzsdén szóval a lényeg az hogy, hogy ugye lehetsz ez az amaz tehát lehetsz mondom olyan aki alkalmazottként rendelkezik jövedelemben, vagy vállalkozóként vagy cégtulajdonosként vagy befektetőként rendelkezik jövedelemmel, vagy lehetsz egy olyan típusú tevékenységben, amit az imént említettem. Hogy megtanulsz dolgokat, majd továbbadod, majd természetesen a tanulás soha nem hagyod abba, tehát akkor lehet fejlődni, hogyha az ember a tanulás soha nem hagyja abba. És mindig, amit tudsz, átadod másnak, amit tudsz, mert például amit tudom én tudsz mondjuk szervezni, akkor annak a tudását átadod, ha tudsz mondjuk vezetni már embereket, akkor annak a tudását átadod, érted? és akkor megtanítod másnak azt is, hogy ne csak szervezni tudjon, hanem tudja tanítani is azt, hogy hogy szervez egy másik személy ne csak azt tud, hogy hogyan vezess embereket, hanem tanítsd meg azt is másoknak, hogy ők hogyan vezessenek embereket és ez egy egész egy rendszerben van, egy rendszerben kidolgozva, ahol tartós szervezetről van szó, Az ugye a tartós szervezet nem csak a tulajdonosoktól függ, hanem attól is függ, hogy milyen termékek vagy szolgáltatások, vagy szolgáltatás van abban a rendszerben. Érted? milyen termék vagy termékek vagy szolgáltatás, milyen szempontból fontos? például az egy elsődleges szempont hogy mekkora kereslet van arra a termékre vagy szolgáltatásra, érted? kereslet, akkor mennyi a konkurencia? mert lehet hogy nagy kereslet van de iszonyúan sokan foglalkoznak vele hát akkor cseszheted, érted? szóval az is fontos hogy mennyire etikus az a dolog, mennyire etikus? akkor az is fontos hogy árértékben hogy áll az a piacon, érted? árértékben valahogy jó hátul helyezkedik el, hát a franc akarna vele foglalkozni de ugyanúgy hogyha nem elég etikus, a franc akarna vele foglalkozni, tehát jó ha tudod hogyha ezeket a dolgokat nem veszed figyelembe az elején akkor előbb-utóbb nem tudsz abban tovább foglalkozni azzal a dologgal tehát ha belekezdesz valamibe és mondjuk nagyra az, vagy nem kezdjük azzal hogy kicsi rá az igény hát akkor jövedelme nem nagyon lesz belőle, vagy nagy rá az igény de nagyon sokan csinálják akkor megint jövedelme nem sok lesz belőle, hiszen van akik százszor jobban csinálják és százszor erőrébb járnak mint te, akkor nézzük tovább ha nem elég etikus akkor előbb-utóbb kibukik hogy nem elég etikus és az egész így dől össze mint a domino, érted? vagy ha kiderül mondjuk hogy árértékben nincs rendben, valahol hátul helyezkedik el vagy akár középmezőnybe akkor azt a terméket vagy szolgáltatást nem fogják előbb-utóbb megvenni mert rájönnek az emberek hogy annál kedvező báron is tudnak hasonlót vásárolni Világos ez? tehát ugye ezeket a feltételeket megnézi az ember és ezek a feltételek mindig alapvető dolgok akkor utána nézi az ember hogy vajon a mögött, a, a, az egész rendszer mögött mennyi tudás van mennyi tudás? ha éppen rajtad akarják gyakorolni a tudást hát akkor ott nem túl sok tudás van abban a szervezetben, érted? de ha már azt mondják hogy, hogy az a személy aki az egész tudás kiinduló pontja az már ilyen területeken foglalkozik évtizedek óta akkor abban nem hiszem hogy sok tudatlanság lenne ott abban a szervezetben, érted? na most ha ezeket mind, mind végignézzük akkor ez olyan mint a rosta hogy a rostán vannak lukak és akkor a, a kisebb dolgok azok kipotyognak, tudod? de a nagyobb dolgok a rostán fönnmaradnak tehát ami azt jelenti hogy a rostán nem sok marad fönn mert a világban nem sok olyan szervezet van ami ezeknek megfelel tehát gondold végig egy vállalkozással az a legnagyobb probléma hogy mindent kell egy önálló saját vállalkozásra, nem ilyen franchise jellegű vállalkozásra, mindent neked kell kidolgoznod én többször kezdtem úgy, hogy mindent nekem kellett kidolgoznom többször és tudod miért nem csatlakoztam? csak egyszer azért mert utána amikor egyszer csatlakoztam akkor rájöttem hogy nekem egy sajátot kell csinálnom, mert tele lesz mindig ez a terület etikátlansággal mert a, nem az emberekről szól a történet a legtöbb ilyen szervezetnél hanem a pénzről érted? tehát arról szól hogy minél több pénzt lehúzzanak az emberről még akkor is ha jó az árérték, akkor is, érted? még akkor is, na most ha a pénzről szól a dolog akkor ott tartunk mint amiről az elején beszéltem, ugye az elején ugye arról beszéltem hogy az embereknek tovább kellene lépni tehát nem a szükségleteken felül kellene az anyagiakat teremteni hanem Ugye vannak egyesek olyanok a bolygón, egyesek, akik anyagi szempontból elérték azt, hogy mindenük megvan, amit a szükségletük igényel, Tehát a szükségletük. És azt mondják, hogy többet akarok. De az már nem az anyagiak, hanem az már a szellemisé. Azt tudod, mit jelent? Az már azt jelenti, hogy többet akarok tudni, mint az átlag. De ezt nem akarom magamnak megtartani, hanem át akarom adni, hogy más is boldoguljon, úgy, mint én a tudással. Érted? Mert az ember mikor az anyagiakat hajszolja, akkor nem jut olyan eszébe, hogy azért akarok többet tudni, hogy átadjam másnak. Érted? De amikor az ember szellemisége kezdve foglalkozni tehát a szellemiség ne érts félre azt úgy hívják hogy tudás milyen tudás? az élet és az ember működésére vonatkozó tudás világos ez? ez ezt jelenti hogy hogyan működik az élet és azon belül hogyan működik az ember az erre vonatkozó tudás az engem mindig érdekelt gyerekkoromtól de sajnos nem jutottam hozzá, nem tudom te ebben a kérdésben hogyan állsz? de én gyerekkoromtól nagyon sokáig nem jutottam hozzá mikor kezdtem hozzájutni ahhoz hogy hogyan működik az ember meg az élet? 91-ben de az nem azt jelenti, tehát az ember nem úgy működik hogy van egy ember élet ismeret tudás a bolygón és akkor azt mondjuk hogy na, mindent rád zúdítunk, tudod mi történne? akkor lehet belebolondulná vagy lehet hogy minden ember belebolondulna, érted? abban a töménytelen mennyiségű tudásba ami itt a bolygón leledzik avval kapcsolatban hogy hogyan működik az élet és hogyan működik az ember most ezért ugye ez lépésről lépésre történő tudás. Megszerzés, hát csak kérdés honnan. Nekem nagyon sok időbe telt, hogy arra a tudás szintre eljussak, ahol most tartok. Nagyon sok időbe telt. Hát számoljátok ki. Tellett azt mondja, hogy 91-től mai napig az 31 év. 31 évbe. Oké? Okay? Tehát nem három hónap, nem három év, 31 év. 31 év. És ugye vannak a türelmetlen emberek, akkor azt mondják, hogy nekem nincs 31 évem, semmikon nincsen le. Van-e mondjuk 9 éved. Hát remélem még akarsz 9 évig élni, nem? Vagy akár tovább csináljunk egy próbát, Na? írd le magadnak hogy hány évig szeretnél élni, írd le mindenki magának, nem kell puskázni, jó? ír le hogy hány évig szeretnél élni, tehát milyen élethosszat képzelsz el magadnak ez egyben egy teszt is hogy mennyire vagy alkalmas az együttműködésre ami azt jelenti hogyha mondanak neked valamit akkor csinálod vagy nem csinálod érted? ez ennyi, ez egy teszt is egyben ugye megnézitek, hoppá, mindjárt mutatok valamit van nekünk egy ilyen célunk, ez a legfőbb célunk, oké? Okay? és itt benne van egy szó hogy együttműködés és benne van az hogy szeretetben békében és boldogságban együttműködni ezért mondom, ez egy együttműködési teszt is hogy ha mondanak neked valamit akkor és az jó akkor azt csinálod vagy nem csinálod természetesen rosszat te csináld de hát az most gondold végig ha az mire jó neked, ha azt mondod, hogy a, te nekem már alig van hátra valami az életemben azt szerinted neked jó? De tehát nem az a jó, hogyha minél hosszabb életet el tudsz képzelni magadnak? nyilván hozzájátszik ebbe a dologba az is, hogy hát hogy egészségesen, nem? tehát akkor nézzük meg egészségesen, szeretetben, ha már az egészséggel kezdtem az előtt, nem ez a sorrend, mert a szeretet az első tehát az egészségesen, szeretedben, elismerésben, szabadon és elég pénzzel oké? Okay. hát ez ezt jelenti, mondjuk ha így tudnád elképzelni hogy szeretedben, egészségben, elismerten, elismerésben tehát ugye ez egy, -egy természetesen és szabadon és és elég pénzzel, tehát elég pénzzel, ami azt jelenti, hogy jut is, marad is, tudod? és ezt az 5 megnézzük, ezt jelenti az, hogyha ez megvan, akkor nem valószínű, hogy rosszul érzed magad a bőrödben, nem? de hát akkor tegyük hozzá, hogy jól érezd magad a bőrödben, jó? ez az 5 plusz 1, jó? és mondjuk így megélni azt az életet és nem azért meghalni, mert más valami úgy rendelkezett, hogy neked meg kell halnod, érted? hanem úgy meghalni hogy na jó akkor teljesítettem az életembe amit nekem teljesíteni kellett ja, és akkor úgy szeretnék meghalni hogy, hogy kilépek a testemből érted? az most úgy szokott lenni, a jelen világban még az úgy van, hogy akkor lép ki valaki így a testéből, mint például a nagymamám így halt meg, hogy este lefekszik, és nem kell föl másnap, érted? de ő úgy csinálta, hogy ez történt kedden vagy szerdán, és vasárnap még nálunk volt, érted? És vasárnap még éppen egészségesen volt nálunk, igaz, hogy 94 évesen, de éppen egészségesen. És utána kedden vagy szerdán meghalt, érted? Azt hiszem kedden. Hát ami azt jelenti, hogy eljött még körülnézni, érted? Így van, gyakorlatilag találkozott mindenkivel, akivel lehetett találkozni, érted? Elkészültek még a fényképek róla, amikor utoljára nálunk volt érted? és rá két napra meghalt oké? Okay? de úgyhogy nem volt, szívbeteg, nem volt, ilyen beteg, olyan beteg tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy bah, egészséges volt azon kívül hogy öreg volt és azon kívül hogy két szomnyaktörésen volt úgy túl hogy simán ment járókerette jó? tehát járókerette simán ment és ellátta magát tehát ellátta, nem kellett fürdetni, nem kellett mosgatni, érted? tehát ellátta magát tehát ami nyilván nem kádba látta el magát, hanem zuhányzóba stb. stb. jó? tehát ez azt jelenti hogy egy ilyen fajta éles nyilván comnyogtörés nélkül, <gül> nyilván, érted? de miért? mert nagymamám teljesítette azt amiről ide leszületett én ezt tudom hogy teljesítette, de én azt látom hogy a legtöbb ember nem teljesíti azt amiért ide leszületett, például apám nem teljesítette, ő még nagymamám előtt halt meg pár hónappal és ő nem teljesítette azt amiért ide leszületett megnézem édesanyámat, ő sem teljesítette azt amiért leszületett, de nagymamám teljesítette és mind a kettő, apu is, meg anyu is betegesebb volt sokkal mint nagymamám és sokkal hamarabb halt meg tehát mondom, gondold végig apám hamarabb halt meg mint nagymamám és nagymamám hány évvel? 35 évvel volt idősebb, mint apu oké? Okay? tehát az azt jelenti, hogy hogy ha körülnézel akkor a legtöbb esetben úgy is azt látod hogy az emberek nem teljesítették azt amiért leszülettek és akkor ne csodálkozz hogy, hogy az életük nem egészen úgy alakul ahogy szeretné. szóval lényeg az hogy van egy tevékenység ami esetlegesen sok embernek egy egy olyan, amiben már csalódott ez azt jelenti, hogy tevékenység, de tevékenység a tudástól távol áll tehát ugye nekünk van egy szolgáltatásunk, a szolgáltatás az, hogy átadni azt a tudást amivel az emberek képesek majd bejutni az aranykorba oké? Okay? átadni ezt a tudást tehát az, hogy bejuss az aranykorba, az be kell bizonyítani, hogy képes vagy rá tehát én mindent tudást átadok, mondjuk azt, hogy átadunk az embereknek hogy képesek legyenek bejutni az aranykorba az aranykor egy átmeneti korszak egy elnyomásmentes átmeneti korszak a jelenlegi társadalmi forma és egy felsőbbrendű társadalmi forma között, a felsőbbrendű társadalmi formáról annyit szeretnék mondani, hogy a felsőbbrendű társadalmi forma az egy angyali vagy egy isteni létforma, ahonnan jöttünk, minden ember lelke az vagy angyal volt az emberek többségének, a lelke az angyal volt emberi leszületés előtt, tehát földre leszületés előtt, angyal volt, egyeseké Isten volt, oké? Okay? de milyen Isten? hát nyilván nem a Atya a Teremtő Isten, jó? tehát azért maradjunk ennyibe, tehát nehogy valaki elszálljon magától jó? szóval ugye odafönt van hét isteni szint, beletartoznak az angyalok is Ugye a Teremtő Atya Isten volt, ugye van a hetes szinten, na ahhoz képest ugye az egyszerű angyal az a hetedik a föntről, tehát mondhatjuk, hogy ő az egyes szinten van és a többiek, ugye csak nem így fordítva van a hierarchia tehát az egyes az az angyali szint és a hetes az a legmagasabb teremtői szint és az, ott azon egy lény van a világegyetemben, egyetlen egy jó? és nem rengeteg szint van hanem csak képzeljétek el, csak 7 nem sok nem tehát most ha annyit csinálnál hogy fognál ki számítást és, és a hetet et szorozni 7-tel tehát 7 7 x 7 x 7 x 7 akkor nem sok hiányozna és már ott van az emberiség érted? pedig csak héttel szorosztad. Tehát, mondom, ezt meg lehet csinálni, ezt a számítást. És gyakorlatilag, ugye innen jöttél, de ide kéne visszatérni. Tehát visszatérni oda, ahonnan jöttél. Ugye a legtöbb ember angyal volt, visszatérni az angyali létformába de egyébként mondanám hogy az angyali létforma nem teLEN, tehát ott nincs férfi vagy nő akkor van férfi vagy nő egy lélek, a, a lelked is nem teLEN, tehát a lelkednek nincs neve, nincs olyan hogy nő lélek, a női lélek azt jelenti hogy női testben van <gül> tehát nincs olyan hogy nő lélek meg olyan hogy férfi lélek ugye? Ugye a férfi lélek azért, mert ível végződik, ugye nem tudjuk azt mondani, hogy férfi lélek, mert ível végződik. De az azt jelenti, hogy mikor azt mondják, hogy férfi lélek, akkor a férfiben lévő nemtelen lélek. Tehát nincs neme, a léleknek nincs neme. amikor teste. Tehát amikor testet ölt akkor van neme. Ha olyan a test, érted? tehát egy, egy lélek az nem csak egy emberi testbe tud költözni, hanem egy emberi testnél fejlettebb testbe is tud költözni, aminek nem feltétlenül szükséges nemének lenni érthető? mert miért kell a nem? azért hogy tudjon párosodni de ha nem kell párosodni akkor minek a nem? logikus, nem? tehát akkor nem kell férfi és női nem hanem kell párosodni, Na most gondold végig odafönt úgy születnek a testek hogy nem párosodás révén és a legtöbb odafenti testnek nincs neve ezáltal tehát nem kell hogy neve legyen, mondhatjuk azt hogy a mai nézőpontból nézed akkor lombik születnek, érted? de nemtelenül, miért? hát azért nincs nemük, hogy persze létezik olyan, hogy direkt akarnak nemet, de az egy más kérdés, de a, a fenti lényeknek a nagy része az nemtelen, tehát nincs neme, mert nem kell párosodnia, érted? és az azt jelenti, hogy ugye ezáltal egyformák a testek amiben beleköltöznek, érted? úgy egyformák hogy egyforma képességgel rendelkeznek tehát én nem tudok a Nunimon keresztül pisíni mert nincs, más a képességem, nekem kukin van, érted? nekem olyan képességem van, a nők sem tudnak kukin keresztül pisíni mert nekik meg noniuk van érted? tehát értsd a képességeket Maga. jó tehát jó ugye az más, de én most magamról beszéltem ezért nem olyanokkal akik, akik, akik nem telenek, jó? szóval lényeg, lényeg az hogy gondold végig így ezáltal ugye elkészült az a test és az lélek belép egy fejlett testben tehát ez olyan mint hogyha mondjuk tételezzük fel mondjuk korosodsz mint mondjuk eléred a 80 évet és bölcsé válsz már bölcs lettél akkor mennyivel egyszerűbb lenne mondjuk egy 20 éves testbe azzal a tudással belépni mint mondjuk egy csecsemő testbe mert mit kezdenél a csecsemő testbe azzal a tudással amit 80 évesként rendelkezel, érted? de egy 20 éves testben egész jól tudnál vele mit kezdeni, nem? avval a tudással nem baj, így járt, úgyse akarok lapozni, majd szünetben újraindítjuk a netet, csak enne csak na szóval lényeg az hogy gondold ezt végig és egy olyan világ van odafönt, ahol a testet azt arra használják, amire szükséges használni alapvetően mire kell a test? legalábbis odafönt, de itt is átalakítani dolgokat érted? tehát átalakítani, nem létrehozni, a létrehozáshoz nem kell test, a létrehozást azt a gondolatoddal tudod létrehozni. Érted? Az átalakításhoz kell test. Például, amikor fogod és kikeversz egy vegyületet, és más anyag lesz belőle. Érted? Vagy fogod, és nekiász mondjuk egy fadarabnak, azt csinálsz belőle egy kocsi rudat. Majd tovább faragod, és lesz belőle mondjuk egy egy, végén egy fogpiszkáló, igen na hát erre kell, erre kell ugye az átalakítás hogy abból az egyenes anyagot átalakítsd ugye különböző dologra nem jutott össze több egyenes tárgyakat, de lehetett volna más dolgokat is mondani még köztesen ugye ebben kapcsolatban van, van egy vicc, mit fabrikálsz? apám, mi lesz ez? Hát egy, kocsirúd, <gül> jó és akkor abból lett a végén egy fogpiszkáló <gül> ha el nem, el nem rontom így van akkor lesz belőle egy fogpiszkáló <gül> no szóval ott tartunk hogy gondod végig ehhez kell a test tehát ehhez kell a test például ahhoz kell a test hogy mondjuk fogják és valakit leküldenek egy emberi testhez hasonló testben ahol nem tudod megállapítani hogy most ő ember vagy sem és elvégz a dolgát utána meg ugye elmegy avval a testtel és kilép abból a testből és éli lélekként tovább az életét hát most gondold végig itt van a testünk mennyire korlátoz? mondjuk az utazásban, milyen jó lenne nem úgy közlekedni hogy a gondolat sebességével mondjuk át tudnád ugrani a teret, érted? mert a lélek erre képes, a test nem képes erre. tehát a léleknek nincs anyagi akadály tehát nincs olyan hogy tudom én egy anyagon nem tud átmenni tehát a világegyetemben nem létezik olyan anyag amin a test nem tud átmenni vagy a lélek, bocsánat nem a test, a lélek nem tud átmenni, nem létezik olyan anyag érted? és olyan térse amit nem tud elérni ha akar persze természetesen, jó? tehát tehát itt van egy, azt gondolják az emberek, hogy szabadok hát a szabadságunk emberi lényként eléggé korlátozott meg, meg rövid is, arra nem is beszélve így van, itt van vagyunk szabadok, szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig hogy mi lejöttünk azért, hogy megéljünk olyan dolgokat amit odafönt hosszú-hosszú időn keresztül éltünk volna meg Na lehet hogy van aki már itt van mondjuk másfél millió éve és inkarnálódik emberi testben egyikből a másikba és ugye a másfél millió év hosszúnak tűnik de mondjuk lehet hogy az illető 10 milliárd éves a lelke, ahhoz képest a másfél millió év nem olyan sok oké? Okay, ez vissza tudod számolni hogyha mondjuk arányosítod mondjuk 80 évhez ugyanazt a, az arányt, és akkor kiderül, hogy viszonylag nem is olyan sok idő. Érted? Ha emberi léptekhez nézzük az a másfél millió, más, másfél millió évet. De a legtöbb ember nem másfél millió éve van a bolygón, hanem a legtöbb ember az elmúlt 200 évben született ide le a bolygóra. Oké? Okay? És ha visszaszámoljuk azt a 200 évet, ahhoz a sok milliárd évhez, amelyik ahány éves a lelked, akkor az igazán rövid idő és ez alatt a gondod végig mondjuk vegyünk átlagosan, mit tudom én száz évet, még annyi sincs az átlag, nem is tudom mennyit vegyünk, 50-et talán ennyi az átlag, 50 év amióta a legtöbb ember ide született, 50 éve, érted? ezzel az 50 év alatt meg tud élni annyi dolgot, hogy megéltél már annyi dolgot, én már megéltem, mert én már túl vagyok az ötvenen megéltünk annyi dolgot, amit mondjuk odafönt, évmilliók alatt éltél volna meg érted? ezért vagy itt, hogy megéld és megéld a jót, megéld a rosszat és tudják különbséget tenni a rossz és a jó között ha sok mindent megéltél, örülj neki ha még nem éltél meg sok mindent akkor vállald hogy sok mindent megél miért? mert annál többet tanulsz, minél több dolgot megélsz annál többet tanulsz de nyilván itt nem csak az számít hogy közvetlenül mennyi dolgot élsz meg hanem a közvetett dolgokból mennyi tapasztalatot szűrsz le tehát az olyan dolgokból amit mások megélnek és te is tapasztalatot szűrsz le belőle, érted? Következtetéseket szűrsz le belőle. És ugye minél több közvetett tapasztalattal találkozol, és abból tapasztalatot szűrsz le, következtetés szűrsz le, ugye annál jobb? És itt ki van alakítva nekünk egy olyan rendszer, hogy közvetett tapasztalatokat többet élhess meg, mint amennyit te megéltél életed során. Érted? Ez azt jelenti, hogy te élhetsz, tapasztalhatsz, következtetéseket vonhatsz le abból is, amit mások élnek meg közvetlenül eseményként és az neked ugyanúgy beszámít a tapasztalatszerzésbe a bölcsemberek nem azért lettek a világban bölcsek, mert mindent ők éltek meg hanem figyelték azt, amit mások megéltek hát gondold végig hogyha az ember figyeli, hogy mások mit élnek meg és abból következtetést vonnak le, tapasztalatokat szereznek akkor az is ugyanolyan tudás, mintha azt te élted volna meg. De a te életed nem elég ahhoz, hogy mindent te tapasztalj meg, és minden saját magad által megtapasztalt dologból következtetést vonjál le. Tehát ezért, hogyha erről tudsz tőlem, mert ugye mástól nem nagyon hallasz ilyen dolgokat, tudsz arról, hogy ezért vagyunk itt hogy minél több tapasztalatot szerezzünk, és ugye az a jó, ha nem te élsz meg tapasztalatokat, mert ha az ember egy problémában van benne, akkor nem látja a fától az erdőt. De ha a probléma az kívül van rajtad, akkor rálátsz arra az erdőre, érted? Mert kívül vagy az erdőből. És addig, míg nem jössz ki egy erdőből, addig nem tudsz valós tapasztalatot leszűrni érted, mert nem lesz valós rálátásod. Ezért általában ez úgy működik, hogy amikor beteg vagy, addig hiába elemzed a saját betegségedet. Érted? és hiába akarod megoldani, akkor tudod megoldani, akkor már jössz kifele az erdőből minél jobban kin vagy az erdőből, minél jobban kin vagy a betegségből annál inkább tudsz valós tapasztalatot leszűrni, érted? tehát ezért sokkal több tapasztalatot tudsz leszűrni mások megéléséből, mert nem vagy benne és akkor megkérdezném, hány olyan lehetőséggel találkoztál az életedben, ahol azt adta a teremtőd, hogy mások tapasztalatából gyűjtsél tapasztalatokat? Hm? Mert ehhez a családod édes kevés, meg még a rokonságod is, a barátokat is beleértve, meg az összes ismerősödöt is beleértve, nagyon kevés. És itt van egy ilyen rendszerünk, ahol úgy tanulhatunk, hogy mások tapasztalataiból is tudunk leszűrni következtetéseket. Világos ez? És ebben teljesen egyedülállók vagyunk a bolygón, arról nem is beszélve, hogyha te használod azt, amiről az elején beszéltem, hogy nem csak tanulsz, hanem lehetőséget biztosítasz magadnak arra hogy szervez. ez nem kötelező, ez egy lehetőség, hogy hozzá tanulókat, erre megvannak a módszereink hogy hogy kell csinálni, jó? nem kell kitalálnod semmit ha a működő módszereket használva tanulókat szervezel akkor lesz egy tanulói csapatod és akkor tudod majd egy idő után tanítani őket arra hogy hogyan szervezzenek ők is. Addig még nem tudod tanítani őket, hogy hogyan szervezzenek ők is. Semmi gond, majd én tanítom őket. Jó? Meg a vezetők tanítjuk őket. És utána pedig, mikor már ők is szervezik a csapatot, akkor tanítod őket arra, hogy hogyan vezessék az embereket. Oké? Okay? És ezt ugyanúgy tovább csinálják és ez miért jó? azért jó, mert mindent megélhetnek az emberek, ami ahhoz kell, hogy nincs, ott volt, olvastátok, hogy a bejussunk, tehát először is annyi tudásunk legyen, hogy képesek legyünk bejutni az aranykorba, érted? hogy szeretetben, békében, boldogságban tudjunk együttműködni, egy olyan társadalmi formában, ahol azért tudunk gyorsabban fejlődni mint most mert nem lesz elnyomás és azért kell az a társadalmi forma megtanulni szeretetben békében boldogságban együttműködni hogy visszakerülhessünk abba a létformába amit ugyan elfelejtettél hogy onnan jöttél de most már nem felejted el mert tudod hogy onnan jöttél és hogy visszakerülj abba a létformába amiből jöttél, ez nem azt jelenti hogy az aranykorba nem lehet újra születni ha te azt választod hogy az aranykorba újra születsz, de azért gondold végig miben lenne inkább jobb újra születni egy aranykori körülmények közé ahol nincs elnyomás, ahol mindenki teszi a dolgát ahol nem kell, nem, nincsenek szükség hatalomban lévő vezetőkre meg meg olyanok akik majd megmondják neked hogy most oltasd be magad mert most megijött egy új vírus érted? nem lesznek ilyenek és akkor a lakosság nagy része beoltatja magát mert azt hiszi az a jó érted? most itt ilyenek nem lesznek hanem mindenki úgy fog cselekedni, úgy fogja tenni a dolgát hogy tudja hogy mit kell tenni Érted? és abba hogy neki mit kell tennie senki nem fogja jobban tudni a dolgát mint ő érted? ez így fog működni egy olyan társadalomforma ahol nem kell hogy legyen pénz érted? nem lesz olyan hogy szegénység, de olyan se lesz hogy gazdagság érted? de az nem azt jelenti hogy mindenki egyenlő lesz mert odaföl sincs olyan hogy mindenki egyenlő vannak akiknek a beosztásuk miatt, a tudásuk miatt több kell hogy legyen? kell hogy legyen, van akinek meg emiatt kevesebb kell hogy legyen, érted? de az nem azt jelenti hogy hogy ilyen aránytalanságok nem lesznek mint most ami most van ebben a társadalomban, tehát ilyen aránytalanságok soha nem voltak a Föld legalábbis ennek az emberiségnek az életében, nem volt, most olyan mértékű arany, aránytalanságok vannak hogy a királyok nem voltak olyan jó módúak mint most egyes családok, érted? De. tehát itt olyan mértékű különbségek lettek hogy mit tudom itt vannak olyan családok amik így simán meg tudnának venni országokat, nem kis országokat akár minket vagy nálunknál nagyobb országokat, érted? simán ha azt mondanák, hogy jó most mennyit él Magyarország úgy tokkal vonóva és azt mondják, hogy na mikor utaljam a pénzt? érted? tehát ilyen családok vannak és nem kevés, tehát nem egy család van ilyen a földön, hanem szép számmal tehát egy olyan világban élünk, hogy visszatérve egy utolsó mondatra, hogy nem azért születtünk, hogy az anyagi javainkat gyarapítsuk afölé, ami a szükséglet. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tartalékod. Ez nem azt jelenti, hogy ha olyan helyzet van, akkor ne tudj hozzányúlni mondjuk a tartalékaidhoz. Érted? Vagy a tartalékaid egy részéhez. Mert egy olyan világban élünk, hogy egyszerűen nem láthatod, hogy netán a tartalékaidhoz mikor kell hozzányúlni, hanem is az egész annak egy részéhez, érted? Mert keresheted a stabilitást a jelenlegi világunkban, csak találni nem fogod, oké? Okay. De egy helyen még azért talán találnál stabilitást, hogyha elmennél elköltözni mondjuk Észak-Koreába jó? az Dél-Korea, Giangun sorozatokat nézem így, hát nem mostanában néztem, az már nagyon régi sorozat Igen. jó, tehát gondoljátok végig hogy van egy ilyen ország, ahol nincsenek nagy aránytalanságok a vagyonban de fene akarna azért Észak-Koreába költözni, <gül> gondold végig jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, annyit itt végén mondanék hogyha tényleg nyitott vagy a tudásra, a tudás nem ebben a részben van a díjmentes részben mert a tudás azt jelenti, hogy módszer arra, hogy A-ból eljuss B-be, érted? hiába mondják meg, hogy itt vagy az A-ba, hát ez nagy hülyeség, hogy itt vagy az A-ba, a bébe b be kéne lenned, hát jó, de hogy a manóba jussak el a B-be, hát találd ki, mert ilyen képzések vannak, mi tudom én, legyél motivált, meg legyél pozitív gondolkodás, és kegyél a B-be, hát csak ez nem így működik, ez édes kevés, érted? tehát az hogy legyen konkrét módszered, milyen, mit jelent az hogy módszer? tehát minden szakmának van módszere, hogy hogy kell eljárni abban a szakmában na most ez ugyanígy működik a céloknál, érted? hogy A-ból B-be eljuss, tudni kell annak az eljutásnak a módszerét és azt itt megkapod sehol máshol Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló a legkedvező báron, ami a bolygón létezik. Szeretlek benneteket, sziasztok!